الكمبيالا هي ورقه من الاوراق التجاريه وهي عباره عن سكن مكتوب وفقا لاوضاع شكليه حددها القانون وتتضمن امرا من شخص يسمى الساحب الى شخص اخر يسمى المسحوب عليه بدفع مبلغ من النقود بمجرد الاطلاع او في تاريخ معين او قابل للتعيين لإثني شخص ثالث هو المستفيد قبل ما نتعرفوا على والاطراف والشروط ديالها خصنا نعرفوا بعدا كيفاش بانت هذه الكيمبياله وكيفاش بانت الاوراق النقديه فقبل آلاف السنين بطبيعة الحال ما كانت شي, شي حاجة تسمى النقود كانوا الناس كيتعاملوا بيناتهم عن طريق المقايضة أي مقايضة سلعة بسلعة والشخص للعائلة كانت كتوفر الاحتياجات الأساسية عن طريق إنتاج واحدة سلعة معينة والاستبدال فيما بعد بسلع أخرى، ولكن من واحد الناحية بعض الأحيان كانت كتكون هناك واحد النوع من الصعوبة باش يحقق الفرد ولا جميع الاحتياجات الأساسية عن طريق هذه المقايضة، خصوصا إذا كانت كتوفر على منتج ولا سلعة كتوفر عند الجميع، هاد الناس يفكروا في وسيلة جديدة بديلة للمقايضة اللي يتمكنوا يشروا بها ويبيعوا فيها بواحد الحرية. وهذه قبل 700 سنه قبل الميلاد ظهرت الفكره ديال النقود وتم استعمال الذهب كمعدن نفيس ونادر باش يقوم بهذا الدور واستمر التعامل بالذهب كوسيله نقديه لمئات السنين وحتى هذه الوسيله للتعامل كان عند بعض العيوب ديالها ومن الاهم العيوب ديالها انها كانت عندها قيمه كبيره وكانت دائما معرضه للسرقه والنهب وفي القرون الوسطى بان واحد خينا خدم عقلو شي حاجه عمل هذا الشخص هذا واحد الخزينه اللي هي صعبه الاختراق وكانوا كيجو عنده الاثرياء ورجال الاعمال اللي عندهم ثروات هائله من الذهب وكانوا كيقوموا بالتخزين ديك الثروات ديالهم عنده في الخزينه وفي المقابل هو كان كيعطيهم واحد الايصال فيه الحجم ديال الذهب اللي خلوه عنده مثلاً ثاني اللي خلى عنده شي واحد عشرة كيلو ديال الذهب كيعطيه له واحد الايصال فيه بان انتينا خليتي عندي 10 كيلو ديال الذهب اما كيعطيه له مجموع ولا كيعطيه له مجزا 10 مثلا ديال الايصالات مجزئين يعني كل ايصال فيه كيلو ديال الذهب طبيعه الحال هذه العمليه ديال التامين ما كانتش بالمجان الاثرياء كانوا كيعطوا الموحد المقابل المادي ولا حليب على الرسوم كانوا كيعطوها لديك الشخص اللي كان بمثابه حارس على الثروه ديالهم ديك التاجر اللي عنده الايصال اللي مكتوب فيه القيمه الماليه اللي خلى بك الخزينه ملي كيبغي يشري شي حاجه مثلا ف عط مثلا يرجع حتى عندك الخزينه ويخرج الذهب ديالو ويمشي شي حاجه يشري شي حاجه اخرى كيتعامل بديك الايصال نفسه الا شرا شي حاجه مثلا مقابل ديال نص كيلو ديال الذهب كيعطيه واحد الايصال اللي مكتوب فيه نص كيلو ديال الذهب وديك الشخص هذا كيلا بغى يخرج الذهب ديالو ديك الساعه كيمشي لديك الخزينه وكيخرج ديك الذهب ديالو ديك الخزينه بطبيعه الحال وديك الملك ديالها بقىوا شي خزينه وحده في اوروبا ولكن رجعوا بزاف ديال الناس كيعملوا الخزينه وعند نفس المبدا ومن هنا طبيعه الحال بدات الفكره ديال البنوك وكذلك بدات الفكره الاوراق النقديه اللي كانت في عباره عن ايصالات اللي كان القيمه ديال الاصليه ديك القيمه ديال الذهب اللي عندك البنوك الدوله ملي شافت الناس كتعامل بديك الايصالات في البيع والشراء عملت واحد البنك خاص بها سماته البنك المركزي وكان كي طبع ديك الايصالات ولا الاوراق النقديه بناء على الحجم ديال الذهب اللي عنده هذا كان في القرون الوسطى حيث اي دوله كتطبع المقدار ديال الفلوس اللي عندها على حساب الكميه د الذهب اللي عندها في البنك المركزي ولكن في العصر الحديث معظم الدول فكت الارتباط ديال الذهب مع العمله ديالها وصبحت القيمه ديال العمله مرتبطه ولا خاضعه لقانون طلب العرض وصبحت العمله بحال شي بضاعه قابله للبيع والشراء والعمله كتكون قويه على حساب الاقتصاد ديال الدوله ديالها كل ما كان الاقتصاد قوي كتكون العمله قويه المهم شي كان مختصر فقط عن كيفاش ظهرت الاوراق النقديه الرجعون للتاريخ ديال الكيمبياله حتى الكيمبيالا القصه ديالها مشابهه نوعا ما للقصه ديال ظهور الاوراق النقديه كاين اللي كيرجع الظهور ديالها لاول مره لعصر اليونان كاين كي كيقول الصين هما السباقون وكاين اللي كيقول العرب المهم حنا دابا نشوفوا العرب كيفاش كانوا كيتعاملوا بالكيمبيالا اول حاجه هما كانوا كيسموها بالستاج كانوا العرب مشهورين بالتجاره وكانت كتنظم تجارات على شكل قوافل كتقوم بالهجره من قريه الى قريه او من مدينه الى مدينه هذه القوافل التجاريه ملي كانوا كيمشيو ديال السلعه ديالهم وكيتخلصوا في السلعه ديالهم قيمه ماليه وكيبغيو يرجعوا للبلد ديالهم الأصل كانوا كيعترضوا لهم قطاع الطرق وكانوا كينهبوا لهم جميع الاموال اللي كانوا كيربحوها في ديك التجاره ديالهم من هنا ظهرت الفكره ديال السفتاجة. والفكره ديال بالاساس ان القافله كانت كتخلي جميع الاموال ديالها في المدينه اللي تم فيها البيع وديك الشخص اللي داعو عندهم ديك الاموال كيعطي لهم واحد الورقه اللي هي السفتاجة مكتوب فيها الاسم ديالهم مبلغ الأداء وبعض المعلومات الأساسية، وملي يرجعون للبلد ديالهم الأصل، كيقوموا للذهاب من واحد المكان اللي هو كيكون تابع عندك الشخص اللي خلى فلوسه وكيقوموا بالأداء ديالو ديك السفتجة، وكيقوموا باستخلاص الأموال ديالهم، يعني فكرة بالأساس. <تصفيق> أما بالنسبة للمصطلح الكيمبيالة بهذا المفهوم، فهو ظهر بين القرن 18 و19 إيطاليا. هذا كان هو التاريخ ديال الكامبيالا. اجي نشرحو دابا مزيان شنو هي الكيمبيالا الكيمبيالا فيها ثلاثه ديال الاطراف الساحب والمستفيد والمسحوب عليه لتبسيط العمليه غنعطيكم بعض الامثله نفترضوا بان الساحب اسمه أحمد هو هذا ونفترض بأن المسحوب عليه اسمه هشام هو هذا ونفترض بأن المستفيد اسمه أنوار هو هذا هاد أحمد اللي هو الساحب باع واحد السلعة القيمة ديالها هي عشرة ديال المليون ان بنباع باعان هشام من اللي باعان هشام؟ احمد قال لي اعطيني المقابل قال له هشام رد ما عنديش الفلوس ممكن حتى من بعد مثلا واحد نعملو حنا شهرين عم بيع هذه السلعه بالتقسيط اللي شريتها من عندك ورد لك فلوسك وفي نفس الوقت هذا احمد كيتسالو انوار 10 دالمليون يعني حتى انوار هنا كطالب احمد باش عشرات له 10 دالمليون هنا شنو كيعمل احمد كيعمل واحد الكيمبياله فيها القيمه ديالها 10 دالمليون دي والتاريخ الاستحقاق ديالها بعد شهر راين على حساب ما هشام لصالح المستفيد اللي هو انوار وكمر فيها هشام باش يادي 10 مليون أن انوار ملي كيحرر الكيمبياله هذا احمد أن أنوار لانوار ملي كيجي تاريخ الاداء كيشبر انوار ديك الكيمبياله وكيمشي عند هشام باش ديك الدين ديالو بطبيعه الحال هشام ما كيكونش ملزم بديك الكيمبياله حتى كيوقع عليها بمجرد ما يوقع عليها فهو ملزم بالاداء ديال ديك الكيمبيالة. وفي حالة مثلا اذا ما بغاش يوقع عليها وهذه في الحاله النادره صافي انوار كيشبر ديك الكيم وكيرجعها احمد كيقول لها الكيمبياله كي الكمبيالة ديالك راه ما عندها تا قيمه عطيني فلوس عطيني 10 د اللي كانت سالك ولكن في غالب الاحيان هشام كيوافق وكيوقع على الكمبيالة وكيسدد ديك الدين اللي عليه ما يعطيه احمد يعطيه انوار ندوزوا للوظائف ديال الكمبيالة الكمبيالة كتعتبر هي اداه صرف بمعنى انها مثابه ناقل لان فيها وحد المبلغ معين من المال كيلزم المسحوب عليه بالاداء ديالو لصالح المستفيد وكتعتبر بمثابه اداء الوفاء اي تقوم مقام النقود في الاداء وهي ايضا اداه ائتمان وهذه من اهم الميزات كتميز بها الكيمبياله بمعنى ان الكيمبياله هي واحد الوسيله ديال تاخير الوفاء بالدين باش تكون كيمبيهه صحيحه خاص توفر فيها على شروط موضوعيه وشروط شكليه الشروط الموضوعيه كاين اربعه الاهليه والرضا والمحل والسبب الاهليه بمعنى ان الساحب غص يكون بالغ سن الرشد اللي هو 18 سنه شمسيه كامله و يكونش فيه اي عارض من عوارض الاهليه اللي هي الجنون والسفه والعته الى غير ذلك ندوزو للشرط الثاني في الشروط الموضوعيه اللي هو الرضا الحال الساحب غص يكون راضي في الإنشاء ديال الكمبيلا وكذلك المسحوب عليه غص يكون موافق على التوقع على الكمبيلا وكذلك المستفيد غص يكون موافق على القبول ديال الكمبيلا يعني جميع الأطراف غص موافق على الكمبيلا بريدة ديالهم بدون تدليس ولا غلط ولا إكره والشرط الثالث اللي هو المحل والمحل محل ديال هو واحد المبلغ من النقود كي تكتب إما بالأرقام ولا بالحروف وفي حالة مثلا إذا تغلا الارقام مع الحروف فكيتم الرجوع للصياغه اللي تم الكتابه في هذا المبلغ بالحروف اذا كان شي محل اخر بطبيعه الحال من غير النقود فكيتم في الكمبياله الاتفاق عليه والشرط الرابع اللي هو السبب وهو هو الدافع اللي من اجله تنشات الكمبياله اما مثلا شي تجاره معينه او لعمل معين او غير ذلك وهذا السبب هذا ما كيتعتبرش شرطا ضروريا باش قم هاد الكمبياله ننتقلوا للشروط الشكليه وهي على حسب ما حد المشرع المادة 150 من مدونة التجارة تسمية الكيمبيالا الأمر الصادر من الساحب إلى المسحوب عليه بأداء مبلغ من النقود اسم المسحوب عليه اسم المستفيد تاريخ ومكان إنشاء الكيمبيالا مكان الوفاء بالكيمبيالا تاريخ الاستحقاق اسم وتوقيع الساحب تسمية الكيمبيالا بمعنى أن ضروري في ذلك الورقة ستكون مكتفوق منها ديال الكيمبيالا وهو واحد الشرط اللي هو أساسي وإلزامي أعلاش لأن هذا الشرط هو اللي كيميز الكيمبيالا عن السند الادني وإذا ما كانش هذا الشرط اللي هو الكيمبيالا مكتوبة كتابة واضحة فكي تعتبر كسند ادني الشرط الثاني الأمر الصادر من الساحب إلى المسحوب عليه بأداء مبلغ من النقود يعني في الكيمبيالا غصو يكون مكتوب واحد الأمر من الساحب باش إلى المسحوب عليه باش يأدي واحد المبلغ من النقود، ديك المبلغ يقدر يكون مكتوب بالارقام ولا بالحروف ولا بجوج بيهم، كما قلنا سابقا، والشرط الثالث اللي هو اسم المسحوب عليه، اسم المسحوب عليه خصو يكون مكتوب في الكيمبيالا بشكل واضح، ثم الشرط الرابع اسم المستفيد، وحتى الاسم د المستفيد يكون مذكور وهو ايضا شرط الزامي بحال الاسم ديال الكيمبيالا وإذا ما كانشي مثلا الاسم ديال المستفيد واضح ولا ما مكتوبشي وجا الوقت ديال التنفيذ ديال الكمبيالا ولا الاداء القيمه ديالها فالكمبيالا كتعتبر باطله لان الاسم المستفيد مكاينش فيها والشرط الخامس هو التاريخ والمكان ديال انشاء الكمبيالا والشرط السادس المكان الوفاء بالكمبيالا اللي هو ديك البلاصه اللي غيتم فيها الصرف ديك الكمبيالا الشرط السابع تاريخ استحقاق الكمبيالا والتاريخ خص معين وعندو اربعة ديال الحالات اما كيكون بمجرد الاطلاع كيتم الصرف ولا بعد مده من الاطلاع كيحدوها في الكمبيالة ولا بعد مده من تحرير ديال الكيمبياله او لا بعد تاريخ معين كيتم الاتفاق عليه والشرط الاخير اللي هو اسم وتوقيع الساحب الاسم والتوقيع ديال الساحب من الشروط الالزاميه وفي حاله اذا ما كانش الاسم ديال الساحب والتوقيع ديالو كتعتبر الكيمبياله كيمبياله باطله والكيمبيالا موضوع طويل وطويل بزاف وهذا الشيء اللي قدرنا نعمله في هذا الفيديو الا بغيتوا الجزء الثاني ديال الفيديو حول هذا الموضوع ديال الكيمبيالا قولوا لنا في التعليق <تصفيق> هادشي اللي كاين في الفيديو الا شريت ما تنسوش تبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم والسلام عليكم